Langj. Liviu Dragnea, a de protestatari. 10 de jandarmi au fost mobilizați, foto. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineață, la înalta curte de casacie sublinierei justicie, unde a fost citat pentru audieri în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la faes intelectual, alturi de fosta sa Sublinierea sublinierei de Fost subliniere te angajați ai teleorman. La sediul X s-au adunat mai mulți contestatari ai săi, sublinierei: Au fost mobilizați 10 de jandarmi, scrie newsroom.com. Edinca de judecat este programat de la 1000, iar Liviu Dragnea a ajuns cu puțin timp înaintea acestei ore. La sediul instanței supreme a fost mobilizat un număr mare de jandarmi, iar Liviu Dragnea, sublinieră, i-a făcut drum cu greu printre jurnale, subliniere El nu a făcut nici o declarație. În fața instanței supreme s-au adunat, sublinieră, mai mulți contestatari ai liderului PSD. În 15 februarie, instanța supremă a stabilit ca Liviu Dragnea să fie audiat pe 21 martie, în aceea subliniere îi cu cei trei inculpați care subliniere i-au recunoscut vinovsia ei în acest dosar, Adriana Botorogianu, Gheorghe Nicu subliniere ori subliniere ianisa Stoica. De asemenea, ar urma să fie audiați sublinierei 3 martori propus subliniere I de Liviu Dragnea, Silvia Oprescu, secretar al CJ Teleorman, Iliana Magheru, director în CJ Teleorman, sublinierei Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman. La termenul de judecat din 15 februarie, au fost audiați sublinierea martori, primarul sectorului 3, Robert Negoic, sublinierea IFO, sublinierea TIS sau actualii angajați IBNASP, teleoman sublinierea ai Consiliului Judecean. <fii> Procesul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei, instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa asocie sublinierei de fost subliniere pe angajat și Teleorman, A fost reluat de la 0 de c 3 în 3 octombrie 2017, când la instanța a fost prezent sublinierei liderul PSD. La sosirea la ICJ, Dragnea a fost asubliniere teptat de un grup de contestatari care au agitat cetul sublinierele subliniere i-au subliniere strigat la pus subliniere cerie, iar la plecare a fost a teptat de mai multe persoane aduse de cet trei codrinte Tefnescu. În acest dosar, tresublinerea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 Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2006-decembrie 2012, Liviu Dragnea, în calitate de presubliniere dinte al Consiliului Judecean Teleorman, respectiv de presubliniere dinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe floarea alesului, la acea vreme director executiv al Direcției Generale de Asistent Socială Sublinierei Protecția Copilului Teleorman. În subliniere încalce atribuțiile de serviciu prinținerea în funcție sublinierei implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleia sublinierei instituții. În In realitate, cele două persoane subliniere au desf subliniere urat activitatea la sediul organizației judecene teleorman a partidului politic al cerui presubliniere din teiera inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă, susține dna. Posta social lui Dragnea, Bombonica Prudana, este acuzat de abuz în serviciu, alturi de fo subliniere t subliniere fi din Direcția Generală de Asistent Social subliniere i protecția Copilului Teleorman. Bombonica Prodana a fost pus sub acuzare pentru ce, în perioadele 3 martie, 1 august 2008 sub 3 iulie 2009, 1 august 2010, nu a sancționat două subordonate încadrate în funcția de referent la instituțiile pe care le conducea de subliniere i subliniere tia ce nu s-au prezentat la serviciu subliniere i nu au respectat prevederile contractului individual de munc subliniere i fi subliniere a postului. La cererea bombonii Chiprudana, care a invocat o excepție de neconstitucionalitate, instanța supremă a sesizat Curtea Constituțională în privința definiției abuzului în serviciu. CCR a decis ce impunerea unui prag valoric în ceea ce privește subliniere pe abuzul în serviciu este de competent Parlamentului, precizând ce reglementarea valorii pagubei sublinierei gravitatea vete rezultate din comiterea faptei de abuz în serviciu este necesar pentru delimitarea răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridic. Ministerul Justiției a anuncat ce, urmarea deciziei CCR, infracțiunea de abuz în serviciu urmează să fie redefinit, inclusiv prin instituirea unui prag valoric. Tot miercuri, magistrații în altei curci de casacie sublinierea justicie. ICJ, judec procesele în care sunt trimiți sublinierei în judecat pre-subliniere din Telesenatului, Celin Popescu Tericianu, sublinierei fostul vicepremier Gabriel Oprea. Toate cele trei procese au fost reluate de la zero în toamna anului trecut, după ce judecătorul care a înlocuit-o în complet pe Ana Maria Dascluc, care s-a pensionat, a decis readministrarea probelor, invocând o decizie CEDU.